تابعوني ياحب جدتها تستاهل منال المدح الطيفان وريد كل المكان رد حيله في امها خزمه شموخ ومهابه بنت الرجال اللي دخلوا صيد رنان قدامها عبد الله والعز وفران ضايع مواقف وانت كل خير وبرهان سنيه قدتها يا حي الفان قدتها تستاهل من المدح والفان قدتها تستاهل المفاخر من تنقط قل لهم وقدر السحران عز ومعصاه ما يلحقك على الوفي يد نقصان، ما على الوفي يد نقصان، خوالها اشهر رؤوس المفاخر، نقوم عندهم بطايده اعز مسكن، نقوم عندهم بطايده صفر خمسة خمسة ثمانية سبعة سبعة ثلاثة سبعة